В днешното видео ще поговоря за митичния Макс. Да започваме! Време е за епизод 5 от поредицата, която говоря за всички тренировъчни зони. Главен герой на днешното видео ще бъде Зона 5, както и до сега ще поговоря с какво се характеризира, как да имплементирате тренировъчни сесии в своята подготовка и с какво ще ви помогне. Ако за първи път попадате на канала, се върнете малко назад и изгледайте епизодите от първа до 4 зона те ще се появят някъде в дясно плейлиста, по този начин ще може да сванете логиката малко по-лесно. А сега да се насочим към същижската част, какво означава това съкрещение VO2MAX. Първо, V е O2 е кислород, а MAX е максимална стоеност. VO2MAX е познат още под наименованията максимален дихателен капацитет, максимална кислородна консумация, максимален белодробен капацитет и още десетки наименования за него, които съществуват. Тази стоеност Макс описва способността на организма да освоява максимално кислорода от атмосферата и да го използва чрез любимите ни митохондрии, които се намират в мускулната тъкан по време на интензивна физическа дейност. Най-често срещаната мерна единица е милитър на килограм за минута. Тук теглото е важен фактор, тъй като той играе роля в получаването на мерна единица, която да бъде съпоставима за всички хора. Това се налага, тъй като ако сравним кислородната консумация за единица време на, да кажем, Аеро Кинтана, който е 58 кг, и Филип Погана, който е 83 кг. По всяка вероятност, Филип може да вдишва двойно повече кислород от а, Кинтана, но това не означава, че той ще има по-висок макс. За изследването на максимален кислороден капацитет, отново ще трябва да се отидете в лаборатория, като изследванията най-често се комбинират с вземането на лактат специално за да се измери. Колко кислород успявате да вдишвате, ви се слага една маска на устата и отново самият тест представлява стъпкововидно покачване на интензитета, докато стигнете този максимален кислороден капацитет. Самата стоеност, която ще получите, не е чак толкова важна в самия ход на тренировъчния процес и в ежедневните ви тренировки. Тоест, дали знаете, че ви е 65, 67, 70, няма кой знае какво голямо значение. Но има едно голямо но. Това, което може да се изчисли посредством на такъв тест е да се намери вентилаторния ви прак. Този прак горе-долу е близко до информацията, която ще получите от лактатния прак, но вместо лактата се разглежда количеството кислород, което е изконсумиран, и съответно въглеродния диоксид, който е отделен. Цялото това нещо е, може би, насочено повече към професионалните спортисти. За хората, които карат задоволствие и просто се пускат от време на време на състезания, е малко овъркил. По-важното е достигането на това състояние на максимална кислородна консумация и въобще самото поддържане, като това най-често се случва в зона 5. Та основният въпрос е защо е важно да тренираме в зона 5. Има няколко основни лимитиращи физиологични фактора, които ще се стремим да подобим. Първият е да подобрим капацитета на белодробна дифузия или способността на белите дробове да поемат големи обеми от въздух и да обменят кислород и въглероден диоксид през алвеолите. Втория лимитиращ фактор е сърдешния дебит или способността на сърцето да използвам големи обеми от насилите на скислород кръв към скелетните мускули. Третият лимитиращ фактор е капацитета за пренос на кислород в кръвта или чистото количество кислород, което може да бъде пренесено от кръвта до мускула. И четвъртия лимитиращ фактор е да се подобри способността на митохондриите, на самите скелетни мускули да поемат и използват кислорода по-ефективно. Прекарвайки време в зона 5 ние ще се стремим да подобрим тези лимитиращи фактори. Т, сега, какви са физиологичните характеристики на зона 5? В зона 5 вече се наблюдава активирането на все по-голям дял от бързите мускулни въкна от тип 2b. Това неизбежно активира анаеробната гликолиза, което води до покачване на въктата от 5-6 ммол, на литър, нагоре. Тук вече се наблюдава и несъответствие между скоростта на производство и неутрализация на лактата, което води до ацидоза. Оттам пък и продължителната работа в зона 5 става невъзможна, ако няма съответните почивки между работните интервали. Тренирането с мониторинг на лактат отново може да се каже, че би било възможно, но това ще може да се случва в по-низките граници на зоната, където той няма да се натрупва с максимална скорост и до някаква степен би могъл да се регулира посредством характера на самите почивки. Тази зона вече се изграждат и основите на по-голямата част от специалната издържливост. Тренировките в тази зона са характерни за специално подготвителните и предсъстезателни цикли. Основният метод на тренировка е интервалния и интервално променливия. Говоряки малко по-рано за гликолитичните процеси и бързо покачване на лактата, това означава, че почти изцяло ще използвате въглехидратът като енергоисточник. Сега да преминем към повторяемостта на тези тренировки и колко често трябва да ги изпълняват. тренировките не са сесии, които да изпълнявате постоянно. За повечето хора те са подходящи само за ударните пред цикли, като седмиците една такава тренировка би се изпълнявала само веднъж и то ако сте сравнително добре тренирани и сте положили основата в зона 2. Ако сте започнали от скоро да се занимавате с колезнене, дори и няколко седмици преди състезанието би било отдачно да правите една такава тренировка в велтомаг зоната в рамките на около 10 до 14 дни не по-често. Основната причина е, че това е много високоинтензивна Работа и умората се натрупва много бързо. Ако сте в по-добра форма изначално, вероятно ще се възстановявате и по-бързо, което ще ви помогне да се подготвите за следващата тренировъчна сесия. Но ако не сте чак толкова тренирани, няма смисъл да рискувате и да навлезете в процес на претрениране. Аз лично съм експериментирал, като съм правил дори 2-3 такива сесии на седмица. Като в рамките на 2 седмици това е постижимо и то по-в началото на сезона, докато сте все още свежи. Но ако това се случва вече юни, юли, август. Може да ви дойде в повече, за това една сесия на седмица е достатъчна. Какъв да е интензитета и продължителността на дадената сесия? Тук от към пулсова частота вече говорим до достигане на максималната ви. От към мониторинг вече трудно бихте тренирали с нея, защото работните интервали са сравнително къси, и докато самия пулс се вдигне, то вече почти всичко е свършило. На помощ отново се явява PowerMeter, където интензитета ще бъде от около 105% до 120% от ватовете ви на лактатния прак. Полиската част, да кажем около 105% отново може да се ползва лактатметър, за да се следи да не се преминава определена концентрация на лактата в кръвта, но това е вече малко по-насочено към проспорта. Продължителността на работните интервали трябва да бъде толкова дълга, че кумулативно да съберете около 18 до 20 минути чиста работа в зона 5. Класическа сесия, да кажем, около 105-106% от ватовете на лактатния бипляк, е да направите тренировка от типа 5 по 5 минути. Тоест 5 интервала по 5 минути и кумулативно стават 25 минути, но понеже е в ниската си част, може все пак да си позволите да направите малко повече време. А почивката между работните интервали да бъде около 6-7 минути. Това е много тежка тренировка и за мен лично е една от най-тежките, които съм правил. Друга класика е 6 по 3 минути на 110 115 от ftp като почивката отново между работните интервали е 5 минути. Ако истински зверове тук може след 15 минути кара след като сте направили тези 6 по 3 минути, да добавите 4 по 2 минути. Отново с такъв интензитет, но разбира се, не прекалявайте, това е за по-напредналите от вас. Има и множество други сесии, при които се работи повече с почивните интервали, но класиката е това като цяло. Та да, днешното видео е малко по-бързо, малко по-експедитивно, но философията за Веото Макса не е кой знае толкова голяма или поне не за първо видео, свързано с нея. Остава само още един епизод от поредицата, а именно този за зона 6. Тя е свързана малко повече с терната система и как неното засягане и нената функция допринася за покачване на тренидеността да ви. Но повече за на другия път. За днес толкова ще се видим от следващото видео. Айде! Чао-чао!